Tervetuloa tutustumaan Microsoftin Teamsin SharePoint Spaces, eli Suomeksi tilat työkaluun. Sen avulla voi luoda tämmöisiä virtuaaliympäristöjä, joihin pääsee selaimella tai virtuaalilaseilla. Ja on luvattu, että aika pian tulee tuki myös mobiililaitteille. Kyse on siis tämmöisestä. Ikään kuin näyttely paviljongista, missä on taustalla 360 kuva. Niitä on siellä valmiina sovelluksen sisällä. Ja sitten sinne saa tuoda erilaisia sisältöjä. Esimerkiksi tässä näkyy tämmöinen teksti. Ja sen lisäksi tämmöinen 3D-malli. Tämä on Rico Feta kameran linsinsuojus, minkä voisi itse sitten 3D-tulostimella tulostaa. Ja kun pyöritetään tätä paviljonkia, vähän eteenpäin, niin täällä me nähdään kolme tuommoista ää, palloa tuommoisen pylvään päällä. Siitä me päästään 360 kuvilla tutustumaan esimerkiksi Kuusamon jääveistospuistoon. Tai sitten me voidaan mennä katsomaan tämmöistä ympäristöä. Tämän teistä varmaan moni tunnistaakin, mistä on kyse, eli keskustakirjasto Oodi. Eli 360 kuvia ja videoita tänne voidaan tuoda. Tänne saadaan myös tuotua videoita, joita voi täällä katsoa. Eli aika monenlaista sisältöä. Ja sen lisäksi, että voidaan tuoda vain tämmöisiä informatiivisia tekstejä, niin tekstiin tai näihin objekteihin voidaan lisätä erilaisia toimintoja. Esimerkiksi tästä me päästään siirtymään Autiomaahan. Ja nyt huomaat tuolla tuollaisen kiekuran, kun me käännetään katsetta tuonne ylös, niin me huomataan, että tässä näyttelypavikongissa on tämmöinen katos täällä olemassa. Mutta sitten kun tätä lähdetään pyörittämään, niin nähdään taas mitä sisältöä tänne on tuotu. Eli täällä on erilaisia kuvia sieltä autio ympäristöstä. Ja tuota, sitten tietysti heittän sen kysymyksen, että minkälaista sisältöä sinä tämmöisessä esittelisit. Jos haluat perehtyä tähän tarkemmin, niin tsekkaapa linkit ja ohjeet tämmösten tekemiseen mun blogista matleenalaakso.fi. Ja tarkka linkki löytyy sieltä blogin, anteeksi, videon kuvauksesta.